Перше у міській лікарні. Вимушений переселенець прооперував військовослужбовця, котрий отримав поранення під бахмутом. З автівки зробили лазню. У Хмельницькому волонтери облаштували банно-пральне авто під назвою «Капітошка», у чому особливість комплексу. З Норвегії на передову. Як українські волонтери, котрі живуть на півночі Європи, допомагають нашим військовим. Прильот ракети.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 і все остальне це для мене було чрівато послідством і дуже важко. Дуже важко. Тобто, був страшніший дискомфорт, нестабільний позвонок, десь неправильно крутонувся, одразу ногу защемило, ногу тягне.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 Станом на 1 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 128 тисяч 420 російських військових. Противник втратив 3209 танків та 6382 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 2207 артилерійських систем, 458 реактивних систем залпового вогню та 221 засіб протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 293 літаки – 1951 – безпілотний літальний апарат та 284 – гелікоптери, 5061 – одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки – 200. За 343 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Солдати заходять, розвиваються на цій площадки, залишають свою, свою, своє взуття,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 Усі, кому ми питаємо, йдуть на зустріч. Ярослава Антошевська, Суспільне новини, Хмельницький. Кам'янчанка Галина Хапко розповідає, раніше працювала у видавництві, але завжди хотіла з людьми. Тому у червні 22-го року долучилася до волонтерського руху у складі мобільних груп психосоціальної підтримки. Розуміла, що до нас прибуває все більше і більше е е е людей з території, де відбуваються бойові дії, і ну, бачила, скільки потрібно, цим людям потрібна увага, потрібна підтримка, як їм важко в нових умовах, без, в зовсім інших умовах. Галина разом із іншими волонтерами, серед яких, зокрема, студенти місцевих вишів та педагогічні працівники, розпочали надавати психосоціальну підтримку жителям Кам'янця та переселенцям, спочатку в різних локаціях міста. Віднині для цього міська організація товариства «Червоного Христа України» створила у Кам'янці спеціальний центр, розповідає його координаторка Наталія Семенюк. Каже, люди, які тут працюють, самі запропонували б свої послуги товариству. Ми побачили, що вони, дійсно, в них є ну здійсно, Дібності уміння працювати з людьми, заспокоювати якось їхні, піднімати їхню якусь стресостійкість, емоційно надавати позитивних емоцій. Було прийнято рішення, що ми, ну скажем, так, перевели їх на такий напрямок психосоціальної підтримки. Заміщення розташувалося середмісті. Тут працюватиме 12 людей. Перші заняття – малювання і аплікації для дітей та підлітків. В основному тут діти, з якими волонтери співпрацювали ще в навчальних закладах. Я сюди ходила влітку, мені тут дуже сподобалося. Ми тут робимо різні аплікації, щось малюємо. Мені тут дуже подобається. – Подобаються аплікації, які тут роблять, також люди подобаються їхні ставлення до дітей, до, них, до нас всіх, також, ну, багато всього цікавого тут є. Координаторка центру Наталія Семенюк розповідає, сюди, як і на групові, так і на індивідуальні заняття, можуть приходити люди різних вікових груп. – Це є діти, це є підлітки, це є дорослі, це є особи похилого віку. Ми надаємо, першу чергу, рівень, підняття рівня стресостійкості, додаємо певного роду якоїсь такої впевненості в собі, позитивних емоцій, але саме основне – це є психологічний добробут людини. За її словами, відкритий центр психосоціальної підтримки, другий в області та перший в Україні, що запрацював не в обласному центрі. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.